Dilalala Ujazo ldoti zinabwasha Eh ndogondani yeyo favalo I ah. love dp tamu kama yule yule nampenda sana akiamungu eh eh ah. I just exceed the wishes it working ah. Akisha ah. simale nakipenda sana kitoto mama Dilalala Eh Cheri nangai nakukunda sana mabe ah. Nakupenda sana Da la la la, la. eh yeah. any you need from me i will give it to you my boo dilala la nakupenda sana ma chérie ah dilala la when dear want one more nakukunda nakukunda nakukunda dilala la la, la, la. Jeza basi kibaikoko anivuraini mabuu la la la, la, la. Mm -hmm. ke, na moto, Naona lengi kama popote ni endapo na isi kama ni yule ee, ee, ee, ee, ee. dem ah, anatisha anatokea wapi yule hivi nasikia ni kwenye buffalo buffalo kwenye buffalo, buffalo, kwenye buffalo, buffalo buffalo nasikia ku buffalo ni buffalo, buffalo, buffalo uko buffalo, buffalo. buffalo. Baffalo, Baffalo, Baffalo, Baffalo, Baffalo, Oko okay, Baffalo eh, eh yeah, Baffalo, Baffalo eh. Yeah. Hey <laughs> baby, give us a bicycle for me. Eh, yeah. don't I run and the Jezza bike, Jezza bike. Don't you hide. Na pendaka when you chase a bike, Oko Jezza bike. Tilalala tilalala, Jezza bike Oko tilalala. Oh my God. Tilalala. Bye coco for me. De la la la la. Hey, Jezeldot TV. Na bobasha. Tokunani ya homuru mustujon. Eh, de eh. Buffalo.